Хочу подякувати вам за те, що мені тут надана така велика честь донести вам те, що в мене наболіло, що я побачив, що я почув. Значить, розумні люди ще давно казали, що в спорах народжується істина, і тому ті слова, які тут, скажімо, я сказав з місця, я прошу не сприйняти, я дякуюсь особисту образу. Чи ще щось таке. Ви, кожен з вас так, має право висловити те, що він думає. Значить. Але, так, скажем, я ви чекаєте, що я вам буду розказувати щось про матки. Да? Ну, я хотів про вам розказати про те, що мене, послухавши все те, що тут розказували, я буду вам, не буду вам розказувати про матки, бо тут, по-перше, є молодші від мене. Вони, вони вже вам розкажуть, мої учні, скажуть, чи може і практиканти, які які консультувалися у мене, які консультувалися, та й вже поматно це. Я вам скажу про те, що ну найбільше, найбільше в мене зараз турбує Через... чому ви скажете, же, більшість там старий діти, вони нам тут що розказувати, мені старий там, дід, там вже... Друг, і... Медичність. Інтернет. Інтернет не вміє відкрити, він нам там щось старий заробив, там нам щось розказує. Ви знаєте, я скажу вам таке. що е, дійсно, значить, ну, мені вже 64 роки буде, якщо доживу, значить, дівництвом я займаюся десь з 67-68 року. До речі, перша моя сім'я, яку я купив. Значить, це була перше покоління, f 1 від італійки. Значить, я тут послухав, мені тяжко пока що послухати, я вже, я вже, я вже прийняв валі І не, для, не за себе вже я говорю, я говорю вже, я фактично, скажімо, моя вже кар'єра, як матководи, як селекціонера, закінчується. Душа мене болить за тих молодих, які прийдуть на мою зміну. Значить, для того, щоб, ми тут говорили про селекцію. Для того, щоб займатися селекцією, значить, треба знати хоча б ази генетики. Ази генетики. Я не хочу сказати, що я генетик, що я її добре знаю. Але стосовно бджільництва, у мене є певна освіта, і стосовно бджільництва я старався вивчити, а потім вже і на, на практиці. Знаєте, говорити то і одно, а на практиці, показати своєю працею вже щось таке та знання. Ну і вже, так сказати, я можу підводити риску під свою творчу діяльність. Все-таки те, що мені досяглося зробити, це є відгуки моїх клієнтів. От, ну, звичайно, що не, не всі мене хвалять, бо тут якраз підходив до товариш, що не сказав там цього, не йому. Уяснив, що всяке воно є, значить, тому що то є виробництво, а виробництві ви знаєте, хто в водоматоках, а особливо тих, хто, буде, хто займається штучним осімінненням. Значить, привик, ви повинні привикти до того, що буде певний відхід і будуть рекламації. Якщо вони є при природньому матері, при природному заплідненні, то при штучному вони будуть в рази більше рекламацій. Буде. Стосовно ми тут говорили там, за, за, за породи, хваст озвучували породи і так далі. Найперше, ви повинні визначити, що таке є порода. Розумієте? Не можна такого, я собі щось там надумав, виходжу тут на те і починаю розказувати. Є загальноприйняті норми в творинництві, скажімо, в медицині і так далі. Я вам хочу. І хто буде займатися тим, а не знаєте, прошу собі навіть записати, що таке є порода, щоб потім не путали і не, не цього. Значить, що таке порода? Дозвольте, я то зацитую, щоб було точніше. Значить, породу називають цілісну групу бджолинних сімей одного виду, які мають спільне походження і стійко передають потомству свої біологічно корисні ознаки. Компактно заселяють певну територію. Порода повинна налічувати Увага. Порода повинна налічувати від трьох тисяч до десяти тисяч длинних сімей які компактно в одному місці розумієте, не можна назвати породою я щось там собі завів, похімічив і вже в мене є порода до речі, хочу вам сказати от тут говорять там ну я ще раз прошу, я не, не зобідую я не прийшов у вас тут убіжати чи щось я прийшов вам донести науковців, які думають або так, як я, або приблизно так, як я. <кій> Те, що от ми зараз проходимо, значить, е, старі посічники, я напевно пам'ятаю, ми вже або пройшли, або пройшли частково. Згадайте, 60-ті роки. Значить, італійська порода бжіл, італійська порода бжіл – це є хороша порода, великі сім'ї і так далі, і так далі. Стали завозити італійську породу. Зробили джулорозплідник Майковський, який розсилав Італію по цілій європейській частині Радянського Союзу. Але оскільки пасічники, є пасічники, всі люблять волю, вирнодумство. Її завозили не тільки в європейську частину, а й за Урал. Що в результаті ми маємо? Де та порода? Признала, зими тоді були суворіші, як зараз. Ви то пам'ятаєте, хто старшого покоління? Я пам'ятаю такі зими, що зимою за хату замітало так, що сусід ходив відкопувати сусіда, бо він не міг відкрити нас на Львівку двері. Ясно, що при таких умовах, при такій зимовлі італійська порода не змогла себе тут оправдати. Що в результаті маємо? Маємо помісі. Акарапідос і нузематоз. Друга хвиля, 70-ті роки, відкрити журнали. Кавказка, сіра, гірська кавказька порода. Всі медалі по цілому світі, які були Кавказька порода, в тому числі і в Америці завезено було. І на основі того, що американці закупили сіру гірську кавказку, був побудований найбільший в Європі джулорозплідник, який продукував. По-моєму, 150, та, точно. Вже до розпаду Союзу, 150 тисяч маток. Це є Сочі. Якщо ви знаєте, Красна Поляна, ви вже чули. Це є ОПХ охороне прозоричне хазяйство і навколо союзного, На досвідного інститу бжільництва в Росію в Рибну. Ви повинні так само -то знати, хто займається селекцією. До речі, було названо ім'я Білаша. Він був директором інституту і моїм вчителем, який вчив мене селекцію, Був багато років директором інституту. До речі, він є земляк. Він, по-моєму, чи не з області. Йдемо далі. Значить, тепер я бачу... Завозили, значить, гірську Кавказьку, я вам додому розказав. Значить, наш Львів, значить Львівська область. Ну, матки в той час, вони порівняно не, не було настільки ми Їх собі, рядовий пасічник, велику кількість їх купити. Але основну кількість купляли, або колгоспи, ну, їм давали по порознарядки. Ви знаєте, що приїхав в жилу контору, хотів там пасічник що не хотів, йому там виділили головний зоотехнік в конторі, там 20-30 матів Кавказських. Значить так, Мусів брали. Значить, і на тій хвилі на хвилі популяризації кавказської бджоли в Тернопільській області був створений бджолорозплідник по кавказькій джулі. Пізніше, пізніше, в 78-му році, 1978 році році, я мав честь побувати на тих пасіках, де була свіра гірська кавказська бджола. Є ще свідки, є люди. Які їздили зі мною, це головний зоотехнік, джулоконтори, шпударунок Іван Володимирович. Він ще живе. Здравствуй, наскільки я знаю. Поспитайте його. Ми проїхали по пасіках, по поношенні сім'ї, рамки, гнелець і 4 кілограми середній мідозбір по пасіці. Ось вот що ми отримали від Кавказської бджолини. Зараз та сама картина, ми вертаємося, ми йдемо на круги своя, ми починаємо завозити. Завозимо, завозимо, завозимо. Значить, ніхто з вас не дає гарантії, що ті матки, які ви, які ви завозите, є не заражені якимось захворюванням. Як ми можемо ви, ви, вияснити, там, скажімо, з чи каракідозом, значить то вірусних захворювань ніхто не може діагностувати. І вірусні захворювання не лікуються, щоб ви знали. Антибіотики їх не беруть. Так що дивіться, хлопці, ті, хто завозить, ви берете на себе дуже велику відповідальність. Ви знаєте, що в Америці гинуть бджоли. Гинуть бджоли вже і в Європі. Дивіться, щоб та хвиля не дійшла до нас. Дійшло. Вже дійшла. Має. Вже дійшла. Значить, тепер як ми будемо будем з тим боротися? Значить тому, значить, я вже говорив тут, що, дивіться, ви говорите там, я, в принципі, не то, що в принципі, а я двома руками за штучного сім'яніння. Я двома руками. Але є такий старий анекдот, який вже знають всі посічники, що питали старої бабки, як краще, штучно чи природньо, бабка сказала, що штучно добре, але природньо ліпше. І хто спостерігав, як спаровуються матки в природі? то не ми і і не хлопали, я тільки повторюю. Ви <рес> Як спаровуються матки в природі, значить, то той бачив, що за маткою, візьміть, то не є складний досвід. Берете вудку, е, спінінг, як, як, як можна більше, будилище, щоб було, берете за стебельце, Прив'язуєте легенькою, тонкою, шовковою ниткою матку, перед тим її повинні накормити. Матка, яка досягла десь десятиденного віку. Сидить вас квіточці, ви знаєте точно її народження. І ви подивитеся, де, в якому місці вас на пасіці найбільше є трутню, і як вони реагують на матку, як вони за нею йдуть. Ми то знімали, в мене були студенти на практиці, мої студенти, значить, і ми з ними проводили такий досвід. До Інтересний такий, вам скажу, момент. Для того, щоб підняти матку, я приїхав до Львова, сказав Постажевському Михайлу Дмитровичу, що є така проблема. От, він каже, у нас тут внизу інститут, бо якраз редакція була, там був інститут тваринництва у Львові, каже, є гелій. І ми зараз шарик надуємо гелій, і все буде рожувати. Я втішився, побіг, купив значить, шарик з гелієм за цей, ну, звичайний шарик їм надувається. Надуваємо гелієм, я значить, з такими пантами в маршрутці їду. Значить, люди всі розступаються, маршрутка гербитає по селець, ось я тим шариком. <кій> Приїхав такий довольний додому, значить, пустив той шарик, він, коротше, під цим, значить, і, і, і на ранок стоїв, зранок, мій шарик на землі. А чому я гелієм? Тому що я служив в авіації, і ми зонди запускали гелієм. З гелією. Були спеціальні зонди, метеозонди, послужили в авіації, метеослужбі. І ми забули. Я думав, що така сама система. Я не знав, що ті гелієві шари, які кинують в армію, вони є зовсім інакше. Гума, там, резина, зовсім інакше склава. от Ну Ну, коротше, там я довго мучився. Я то розказую для тих, хто захоче, може, той мій дослід. А він таке варто, хто займається селекцією, то от попробують. Значить, ну чим, чим надутим? Пробували ми там киснем, киснем теж легше, так що легше повітря киснем. Тобто зараз готуємо газ, нічого не вийшло. Значить, ну, але я був молодий, значить, що в мене шариків туди вже варили. на так рухалося, рухаюся, як зараз рухається. Думаю, що хай не тучинки, вибачу, нічого погано не подумаю. Думаю, треба надути презервативи. Презервативи легкі, побутовим газом. Три презервативи добре надуті, прекрасно витягують матку на висоту метр. 25 метрів. Скільки метрів? 25 метрів Жилку, тому що ви ще живку вагу багуженьку ситу, тобто 25 метрів. Якщо ви нормально дуєте три презервативи, значить, матка на 25 метрів один на не скаже. Але жінка не помре. Жінка постійно стикається з один на один на нього. А вже як кому вийде? Трутні йдуть з підвітряної сторони, йдуть за маткою. Де їх велика кількість. Говорять, література каже 300 штук, ні, там пишуть 400 штук. то треба мати фотозйомку, щоб ті дізно порахувати. Ми мали камеру в той час. Прислали якраз з Америки камеру, тоді то була новина, коротше. І ні я не вмів неї добре користуватися, не ні той студент що її привіз. Не міг оце положення зближення, знаєте. Вони просто знімали, в натурі знімали, знає, ми знімали камеру. І ми іменці. Вони, які за... зайшли з підвітрухної сторони, вони... їх велика кількість, Значить, і... і матка відкриває, яка ворожала. Ніхто не знає, ми, ми беремо при штучному от я був у данай Найбільше Богдана Рославича бачить, як він то робить, як він у ну, своїй. Їй то було надзвичайно цікаво, значит, міти там туди-сюди, ну ви знаєте, то, хто, хто, хто розводить, то знає, а що, хто знає, то розказує. і надзвичайно клуб робота вимагає дуже великої трудоємкості. дуже велика трудоємкость. І я вже я не даром задавав питання, не знаю, гай е, пан Ахтеп okay. мене не обижається, тому що я ще раз повторюю, що в морях народжується істина. Ви сказали своє, і я вважаю за право, що ми запросили сказати своє. А вже хай народ розсудить, як ми там були. Але я ще раз повторю, хлопці, я вам чесно кажу. Я, ви можете подумати, що я там захищаю Карпанську джулу, бо там мій бізнес, чи що. Все, я вже своє, я ще раз кажу, що я в той каші ось от так от наїйся. За тих 40 лишніх років отак відбувався. Раді бува, хай отберуть Ну ви розказали, як нам далі Розкажіть, а як ви бачите? Ну, далі? Ну, що, що далі? Як ну, ви бачите, ми, сьогодні, ми сьогодні маємо те, що маємо, а що ми будемо. Ну, що нам робити далі, як нам, яким нам шляхом далі йти, щоб нам мати краще в життя? Я бачу, я бачу то таким чином, значить, ну, я не знаю, там, донесуть мої слова туди вище, значить, міністерство, перше, е нічого не треба придумувати нового, є тобі в Європі вже зробили. Ви думаєте, що ми щось придумаємо? А я щось, я що? я Ізолювати матковий, зробити атестацію племених маткових водних пасік, які дійсно. Але атестувати не прийти, подивитися, що там є фарбовані вулики, я приїжджали до мене корейці і заглядали в кожен вулик, чи то не ляшник стоїть фарбований. А дісту провірити, розумієте? Провірити ж самі діти. Значить, пасічник повинен теж мати певну слігу. Знати, скільки у них? Якщо посічник, то саме ви підете до лікаря робити апендицит там, чи якусь складну операцію, коли він не знає анатомії людини. Муси мати посічник. Якщо він взявся за таку справу, значить муси мати відповідну освіту. Хоча би, ну, я не знаю, яку там. Основні генетики я... Я мусить знати. Основа не можу знати. Я маю доступну що диплом, якщо сьогодні можна купити, то, то, то А я, я, є, я є реаліст, я реаліст. Я знаю, що ні сьогодні, ні завтра. Те, що я, я скажу вам, як я побачу. Я бачу, найперше артем на ваше питання, яким треба тестувати всі пасіки, Я хоча б біля тих пасік зробити, скажімо, зони. Та, як ми були в Франківській області, от тут є Парколаб, Богдан Миколаївич, є він чи Присутній, я не бачу. Є от? Вітні, да? вони, вони в Верховенському районі, в Верховенському поставили ще. Є одна дорога, куди об'їжджається, вони поставили ще посторонні бджоли завозити заборону. Значить, то знає значит, районна адміністрація, провели вони там свої внутрішні якимось законом, я там вже не знаю, я там з ними працював з 200 року 5 чи з якого там, Богдан Миколаївський працював, але я вже не пам'ятаю. І ви знаєте, от, не, я ще раз, хлопці, я сходив, я сходив всі пасіки Верховинського району, Івано-Франківської області. Я сходив всі пасіки в Львівській області, цей Турківський і Старосамбільський район. Я сходив багато пасік за Карпатця. Знаєте, і повірте мені, що я вже за ті роки, які я працюю в джільництві, а працюю я професійно 74-го року, то я знаю, звідки росте жалоб Значить, Ми робимо ізольовані пункти, хоча ми навколо тих хасів, коли ви говорите і заявляєте що хтось завозить там, чи давайте хлопці завозьте хто що хоче, і як хоче, повірте мені, що ми втратимо. Ви, ви говорите, ви собі не уявляєте, наскільки тяжко мені зараз втримати в чистоті Карпатську порогу. Всі знають, що от там в Карпатах є Карпатська. Так, да, вона є. Але не думайте, що нам так легко, тому що є такі, почти, які так само завозять. Ну що там міського? Ну його є бізнес. Та я а я завезу якусь там не буду казати хвороду, зроблю помість першого покоління і я залию меду. Повірте мені, за ті роки, що я займаюся селекцією, ніхто з тих пасічників, які це робили, а я знаю, тому що мені скажуть, а не скажуть, я догадаюся, я знаю, які пасік на колої. Ніхто не золотився і ніхто не мав якогось великого приробітку вис... при... при... при... при... при... при меду від тих помісів F1. А шкодить, звичайно, що на них. Значить, для того, щоб ото зберегти, о, скажімо. Я говорив з американцями, до мене приїжджали 4 роки американці, була така програма, якщо ви пам'ятаєте, може до когось з вас приїжджали американці, Значить, по... в них була така програма по сільському господарству, там, короче, вони приїжджали, би передовий досвід нам, розказують, жалко, що тут немає горішника Володимира Львовича, воно, може, він є, є, ні, нема, Волкути, От ми з ним, він від мене їх привозив, бо то було з Києва там з, з перекладачами. І ми з ним їздили, значить, дивилися по тих пасіках. І що я хочу сказати? Значить, і, е, ну найперше, я з великою повагою відносив до американських досічників, до але то було не тільки передовий досвід, але то було так сказати е, ну, побутові, чи які там спілона. Тому що кожен кожний крок. Він фільмувався, значить, він приїхав до мене, вивіз від мене, отримували ще з насунку клівки. Тоді ще цифрових корпоратів не було. Значить. Мета яка була їхня, ну, то я вже так собі думаю. Мета була їхня – подивитися потенційні можливості України, що Україна може. Чому? Тому що там в розмові, коротше, ми говорили, вони до мене приїжджали, там, бо по, було там по, по цьому, по, як називається, по протоколу. Дві чи три години в мене. Дальше мені їх обдачі до когось. Вони як до мене приїжджали, то дня речі, не вистачало. Дня. Значить, і привозили до, до речі, я, я перескочив, і от, ще на той час апарати, які в цьому сільмінім мали, вони на той час мали е не механічні, а мали гідравлічні. Тобто, нарахуйте, е це то вже років, якого? Сільно вже років? 16? Більше? Більше як 16 напевно років, вони вже на той час мали. І я питався їх, кожного з них, я питався, кажу, от вас є таке, є. Як ви те використовуєте? Я І каже, використовують, використовують. Як, скільки мав? Кажуть, тільки використовуються в наукових цілі, на, наукові заклади, вони там якусь певну кількість тихмату. Я кажу, а для рядових бачишників, як це? Каже, то є дорого, великий відхід тихмату. Пізніше, коли вони садять в сім'ї. Зараз техніка і знання м -м -м, пройшли на декілька порядків вперед. Значить, і я думаю, що... Е ну як, я не скажу, що штучне оціміннення з часом, навіть там через ті-ті роки, воно замінить природу, Ні, абсолютно. Але в селекції, той, хто буде займатися селекцією, це є обов'язкова умова. Слідуючи. Проказу мені дуже сподобалося. Показували вам електронне... Як на там називалося? Електронне... Родоводи. Електрон. Електронний льові сімей, так? Так, так. так. сімей. Що я можу вам по тому сказати? Значить, це є е, по-нашому, по-стариковськи, сімей. Беніровка бджоли сімей проводилася спеціалістами, які мали, два спеціалісти мали бути, або три з вищої освіти, які проводили бодійроки, першочні журнали та Ми Ви то зробили в електронному вигляді, в принципі, що е, вони є дуже гарні дуже добре, не тільки що той, хто займається тісною великою кількістю вироби і ібо ніколи розусідати, якщо там, доковорити, не то, то, то процес. Простіше записати на месту. Ви говорите там, у кого є пасічний журнал. Я вам скажу такий випадок. Значить, я працював у Приморському краї, значить, стажувався в Приморському краї. Там було 200 з лишним журналів. Значить, і е -е стосовно журналу, просто так для знань. Я, я вам не нав'язлю, я просто вам просто скажу, як воно є. Приморського краю Дед мій вчитель, я вам його скажу, він був підставний воєнний. Я до сих пір пам'ятаю його президент, що це був 1975 рік. 1975 рік. <пасі> і коли я пішов до нього на пасіку, значить, то була вже осіння парадість, був серп, в серпі, вересня, я подивився, я, в нього всі дашки на вуликах, вулики двокорпусні, в Росії, ви знаєте, двокорпусні, 12-рамочні 12 12 вулики, і в нього ташок вулика, списаний, і так само зараз роблю я. Я, йому, я питаюся, а пасічний журнал, що ви пишете, крейби, під пасічком пишете, що ви пишете, і каже, якщо я нас заповнювати пасічний журнал, то мені ще треба сюди... Е Писара там секретар. Секретар, та, секретаря, щоб то все за мною куди він Значить, Вся інформація в нього була на вруку. Зараз для нас, тоді маток ще не мітили, не знали той час. Ну, як, знали, там, науковці, але практично то не робилося. Зараз в нас взагалі дуже просто. На кришці вулика пишете, значить, матка, колір матки, ви знаєте її ріпи. Знаєте? Тепер стосовно того, що тут говорять там, за лінії, щось там зачепили було за лінією. Я вже тут говорив хлопцям в вузькому крузі, от є таке до вас питання. Ви знаєте, що в Закарпатті було багато ліній, там 77-а, 66-а, 69-а і так далі, і так далі. Де вони зараз є? Немає їх? Чому немає? Не то того говорити, такі, скажімо, різні припущення, тому що там погано робили селекцію, чи що? Ні, не тому. Тому що лінія не може довго... Як? Е е е е існувати, існувати, існувати, існувати, існувати, існувати, існувати. Не може довго існувати. Тому що дивіться, е ваша матка скільки? Максимум? Максимум. Скільки? Марцю 5 років до поїздів. Поїзд. я бачить ту матку, яка 5 років буде? вам хто не розказував? Чотири роки. Чотири роки. Тобто їм максимально... Ну, мені, скажімо. П'ять, матки я не бачу. Чотири роки. Може, в мене четвертий згод, ми сказати, що не Сказати можна і написати можна все, що хочеш. Но тільки чи воно буде відповідати істині? Перше. Друге, я вас молодим чую. Значить, не брешіть. Не брешіть. Тому що перше, перше, перше науковця – це і об'єктивність. Об'єктивність. І запам'ятайте, сьогодні я стою тут, завтра прийде мій учень. І якщо я там десь набрехав, ну я так грубо вам говорю, значить, мій учень скаже, от Володимир Юткович, ну такий кількість і